Revenirea o ok, politic, în subliniere îi face partid după ce e, subliniere IT din pu, subliniere cerie, lucrez, am o bază de date. Revenire o ocant ok, în lumea politic. Cedaci Anciolo subliniere subliniere INE au anuncat ce în subliniere ii fac partide, un nou personaj controversat se întoarce. Anuncat ce în subliniere ii face partid după ce ai subliniere IT din cu subliniere cerie. Este vorba de străgici becali care, în trecut, a avut propria formațiune. PNG, apoi a ajuns europarlamentar pe listele PRM sublumierei parlamentar pe cele ale PNL. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Cintacu, Gigi Becali i-a anuncat în cineva candida pe liste. Lucrez acum. Am o bază de date. Oamenii cu care am vorbit sunt în baza de date. Dacă Dumnezeu me luminează, voi lua o binecuvântare de la patriarh. Dacă am una pe perinilor, voi face partidul. I-am întrebat pe oameni dacă o să sunt doarnă vei veni. Au zis ce da. Eu nu candidez, fetele mele nu candideaz. Vasile Giambalzi, un nepot de al meu va candida ei îi bate pe toi la fundul gol. O să fie un partid de dreapta, o să fie un partid naionalist, e un partid al bisericii. O să fie partidul cerului, între ghilimele. Acum partida Bisericii. Bisericii poate să fie orice om care agrează ce va fi scris. Nu voi scrie bilbii în statut, voi scrie lucruri de moralitate, cele 10 porunci pe care le au toate religiile din lumea asta, a declarat Becali la România TV.